دوستوں میں نے نا مرغیاں رات کی چھوڑی ہوئی تھی اب یہ دیکھیے یہ پھر ڈھیلا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ ڈھیلا کیوں ہو جاتا ہے دوستوں دو تین دفعہ میڈیسن بھی دی ہے پھر بھی اس کی سمجھ نہیں آ اس کو میڈیسن نہیں دینی تاکہ میڈیسن دینے سے نا یہ جی اور بیمار بھی ہو سکتا ہے اس کو پتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا یہ دیکھیے گر رہا ہے اتنا کمزور دوستوں ہو گیا جی ہے اس کو دوستوں سمجھ نہیں पिजन वगैरह माशा ठीक है पर इनको ना मच्छर वगैरह बहुत काट रहे हैं बच्चों को लेकिन नाक ना लेकिन नाकों पर काटा हुआ है बच्चों के वो बच्चे को देखे कितना ज़्यादा काटा हुआ है दोस्तों वो वाले बाकी बच्चे तो ठीक हैं इधर लक्की के अंटों के कबूतर बैठ गया आके काल सिर है इस जोड़ा लगाना पड़ेगा दोस्तों बाकी कबूतर तो माशाला ठीक है काफ़ी बेस्ट है اس کا آج پھر کوئی علاج کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوستوں اس کو تھوڑا سا دانہ وغیرہ دے کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیا حال چال ٹھیک ٹھاک ہے آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ نا میں نے کل کبوتر چھوڑے تھے تو ان کے ساتھ آ بیٹھ گیا میں نے کہا پتا نہیں کبوتر ہے بعد میں دیکھا یہ نا کگی اور کبوتر کے کراس سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ کگی اور کبوتر کے کراس کا کر پر تھوڑا سا بیمار ہے میں نے اس کو میڈیسن دی ہے اور پانی وغیرہ دیا ہے کل کا تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ آج بھی تھوڑی سی میڈیسن دیتا ہوں یہ گفٹ ہی ملا ہے سمیلا مجھے تاکہ اس کی آنکھیں بھی اردو پوری گول ہو گئی ہیں ویسے دکھاتا ہوں اور میرے پیڑس وغیرہ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اللہ انڈے ویسے ویسے ہی پڑے ہیں دوستوں ابھی مشین میں لے کے آیا تھا اس کا پتا نہیں بلب کا مسئلہ ہے وہ چل نہیں رہی تھی تو وہ ایک دوست کو دکھائیے کہہ رہا تھا آج کل میں ٹھیک کر دوں گا آج کل طوطے دیکھیں دوستوں ماشاء سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں اس کے میں نے پر پورا آدھے خرید دیں گا اگر نہیں پاؤں گے صاف ہو گئے پھر اس کے لیے پتہ کریں گے یہ مادی ہے ناگ ہے جو بھی ہے پھر اس کے لیے ہم لے کے آئیں گے پیڑ یہ اس کی یہ بہت ٹینشن ہے بگو کی پتہ نہیں کیوں بیمار ہوا پڑھائی چلو اللہ شبادی اور باقی یہ ٹھیک ہے سارے بت سارے بیٹھے ہوئے جال پہ دیکھ سب جال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں باہر رہنے شروع ہو جائے گا میں باہر آ گیا ہوں یہ بھی باہر آ گیا وہ دیکھے لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ بیمار ہے پاگل فان تم اوپر سے اس کو مار رہے ہو چلو ادھر پھر یہ بہت تنگ کر رہا ہے مجھے میں کہتا ہوں اس کو بچی جائے سے دروازہ بند کر دیا دوستوں میں نے تاکہ جھگڑا نہ کرے دوستوں اب ان کو نا ہم یہ روٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں یہ لے کے میں روٹیاں وغیرہ لے کے آیا تھا اور یہ چاول وغیرہ تھے کچن کا سامان وہ ان کو ڈالتے ہیں ادھر یہ جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی نہیں تھی پوری چھت پہ کرا دیتے ہیں ادھر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں دوستوں کھا رہا ہوں نا آپ کے لیے نکھا رہا ہوں بیچی سیب کے سلکے وغیرہ سب کو چندری ہی ڈالا ہوا ہے کیونکہ میں نے بولا ہوا تھا کچن کا سامان ہے نا جو وہ الگ کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ کچرے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں شاپر وغیرہ یہ کھایا نے یہ بھی کچرا چھت پہ کافی ہو گیا اس کو بھی سفایا کرنا گا کبوتر ابھی موسم آج بھی تھوڑا سا بادل وغیرہ ہوئے بڑے جس کی وجہ سے موسم بہت خراب ہے تو پہلے نا ان کو تھوڑا سا فریش ہونے دیتے ہیں پھر ہی ان کو ڈالیں گے ان کے لیے بھی رانی کھیت کی جو میڈیسن ہوتی ہے نا وہ لے کے آتے ہیں تاکہ کبوتر بھی تھوڑے تھوڑے نا بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے پیچھے اگر دروازہ کھولوں میں اندر جاؤں تو میرے پاس کھڑے ہو کے ہی نا چوزوں کو کاٹنے لگ جاتا ہے وہ آگے بیمار ہے بگوں سے تو ویسے نہیں چلا جاتا نا وہ تو بیٹھ جاتا ہے اس کے پار دیکھے مرغیوں نے بھی نا کھاتی رہتی ہیں اس کے پار کھینچ کھینچ کے دو سو یہ دیکھے یہ بھی اب دانا وغیرہ کھا رہی ہے اس کو میں بڑے ماسٹر کے میں چھوڑنے والا تھا پر میں نے کہا یار ادھر مرغیاں ہیں مار دیں گے اس کو اسی لیے میں نے پہلے اسے پنجلے میں چھوڑا ہوا ہے جب ٹھیک ہو جائے گی یہ گھر کی ہے باہر کی ہوتی نا تو پھر اس کو باہر چل جانا تھا یہ اسی لیے ادھر کبوتروں کے پاس آئی پہلے وہ اس جگہ پہ آئی وہ سامنے ادھر سے پھر یہ کبوتروں کے پاس آ گئی اوپر جال کے اوپر بیٹھ گیا آ تو ادھر سے پھر نیچے آ کے اس جگہ پہ بیٹھ گئی پھر میں نے پکڑ لی پکڑ کے میں نے اس کو بند کر دیا دانہ وغیرہ دیا اچھو ٹھیک لگ رہی ہے دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو یہی تھی آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس کا بھی علاج کرنا ہے میں نے تو اس کو دیکھتے ہیں وغیرہ تو اپنے گاؤں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر فالو کر دیا کریں اور میرا چینل لاہوری میری زور سکس کو سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ